එන්නත් ස්වාමීන් වහන්ස ජීවිපත්වයක් ගත කරන පුද්ගලයෙක් අත්හැරීම ප්‍රගුණ කරන කෙනෙක්ද ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක් ප්‍රගුණ කරන කෙනෙක් එහෙම දැන් උතන ඔය කාරණේටි කියන කාරණේදී ගොඩාක් වෙප්පට ලෝගන් තේන්නනවද ඒ පටලවගන්නේ ඒගොල්ලෝ අත්හැරීම පටන් ගන්න මාර්ගය වඩලා නෙමෙයි තේන්නනවද එ නිසා කරන්න කොටත් ඊවත් ඒ නැද අත්හැරීමට ඉස්සෙල්ලා කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මොන හදෑ මුලින් දැන් අපි මුලින්ම අත්හරින්නේ යන්නේ මේ මේ කුෂ්ණාවනේ අත්හරින්නේ යන්නේ නේද දුවදරුව අත්හරින්න යනවා ගෙවල් දොරවල් අත්හරින්න යනවා ඉඩ කඩන් අත්හරින්න යනවා මේ සියලු දේ අත්හරින්නේ ඉස්සෙල්ලා මහත්වෝ අපි නිර්යතු අපි දක්ෂ වෙන්න අපි මුලින්ම අත්හරින්න ඕනේ මොකද්ද ඈ අසපුරුෂය ආශ්‍රය වල කಲ್ಯಾಣ මිත්‍ර ආශ්‍රයයි මේ අපිට 맡ු කළා එනම් අතර ඉන්න සූදානම් වෙන කෙනා ඉස්텔ලාම ගෙවල් දරවල් අතර ඉන්න අම්මා තාත්තා අතර ඉන්න දරුවා අතර ඉන්න යනවා ඉස්텔ලාම අතර ඉන්න ඕනේ අසපුරුෂය ආස්තේ දේවන් වටේ ආ අතර ඉන්න අසත් ධර්මයන් ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා නොකළා වූ ධර්මයන් තුන්වෙනි ඔය අතර ඕනේ මහත්යෝ anuweni මෙනෙහි කිරීම කියන කාරණා ඔය තුනේ එක තුනොත් මහත්ය විනාශයක්මයි ඔන්න අතාරින්න ඕන දේවල් මුලින්ම නේ. තව ගොඩාක් ඒවා ඔක්කොම තියාගෙනයි පස්සේ අතාරින්. අනේ අන්තිමට අතාරින්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම අතාරින්. ඒසා මුලින්ම අතාරින්න ඕනේ අසත්පුරුෂ ආස්ත්‍රය, දෙක අසත් ධර්මයන්, තුන අනුවණින් මෙනෙහි මිච්ඡා සංකප්පයන් ය අත හරින්න ඕනේ මිච්ඡා වාචාවන් න්‍ය අත හරින්න ඕනේ මිච්ඡා කම්මන්තයන් න්‍ය අත හරින්න ඕනේ මිච්ඡා ආධිවයන් න්‍ය අත හරින්න සතිය ය අත හරින්න ඕනේ මිච්ඡා ඒ සියලු ධර්මයන් අත ඒ විතරක් නෙමේ යා සත්‍ය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා පරාමාසයන් කියන ධර්මතාවයන් ය ඊළඟට යා කාම රාග පටික කියන ධර්මතාවය යන්නේ අතරින් ඉන්නේ එයා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාණයන් කියන පංච පාදාන ස්කන්ධය කරේ කුෂ්ණාව අවසානයේ අතරලා දානව මට එහෙනම් අපි අතරින් ඉන්නේ මුල කොහෙද පටන් ගැනීම තියෙන්නේ කල්යාණ මිත්‍රාස්තේන්නම් පටන් ගන්න අපි මුලින්ම අතරින් ඉන්නේ අසත්පුරුෂ ආස්තේ එතනින් පටන් අරගෙන තමයි අපි මාර්ගය තුළ අතහරිම දේවල් අතහරලා පලිළඟට අපි කොත්තෙන්ට දෙන්නේ අන්න සුන්දර කල්්‍යාන මිත්‍රාස්පය ම පි සුන්දර සද්ධර්මස අපි ලබනවා අපි නිරේතුුව සද්ධර්මයෙන් මෝනින්ම මිහි කරනවා නිරේතුරුවම සම්මා ආර්යෂ්ටාක මාර්ගය මත් මත්තරනෝ මත්‍ය සම්මාධීප්‍යය ආර්ථයම ජීවිතයට එකතු කරගන්න. සම්මා සංකප්පයන් සම්මා වාචාවන් ජීවිතයට එකතු කරගන්නවා ඒ නිසා අපිකුර සම්මා සතිය සම්මා සමාධිය අපේ ජීවිතයට එකතු වෙනවා ඒ සියලු දේ එකතු වුණාට සම්මා සමාධිය තුලින් අපි සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වහුණු කිපීම දක්වා පටන් පටන් අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පංච උපාදාන ධර්මයන් කෙරෙහි කුෂ්ණාව ඇති වෙන කියන කාරණේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. කුෂ්ණාවයි ඇති වෙන්න ඕනේ. වහන්සේටත් ඇසක් තිබ්බා. නමුත් ඒ ඇස නිසා උන්වහන්සේ කුෂ්ණාව ඒ ඇස කෙරෙහි උන්වහන්සේ කෙරෙහි කුෂ්ණාවක් තිබෙයි. සාරිපුත් මහ කනක් නැසයක් දිවක් ශරීරයක් මනසක් තිබ්බා. නමුතුණා සේවාව කරේතුණා උබැහැර කරලයි ඒ වාගේමයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිණිවන් පාන මොහොතේ උන්වහන්සේගේ අම්මා ජීවතුන් අතර හිටියා උන්වහන්සේගේ අම්මා ජීවතුන් අතර ඉඳිද්දී සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිණිවන් මම පිරිණිවන් පාන්නයි සූදානම් වෙමි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියනවා මම නාලක ගමේ මගේ අම්මා සාරි බැමිනගේ නිවසේ මම පිරිණිවන් පානවා කියලා. එතකොට අහනවා ඇයි ඔබ නිවසේ උපන් නිවසේ පිරිණිවන් පාන්නේ? වාගේතුන් වහන්සේ මගේ අම්මා තාම තාම සම්මාදිට්‍යයට ඇවිල්ලා මගේ අම්මා තාම ථෙරුවන්සන්න පීඨය මං පිරිණිවන් පාන අවස්ථాన මොහොතේව මගේ අම්මා සම්මා දිට්ඨිය තුල පිහිටොනවා කියන අනිස්ථානයේ නිසයි භාග්‍ය උතුනාස මං උපන් දිවසේ පිළිවන් පාන්නේ කියන බලන්නකෝ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රස්ථානයේදී පස් වෙච්ච මහරහතන් වහන්සේ නම නමුත් අම්මාටත් අවසාන උපකාර කළා නමුත් අම්මා කියනාර්ථයේ කෘෂ්ණාව නැහැ කෘෂ්ණාව Nirodhe කරලා ඉතිබ්බේ කෘෂ්ණාව Nirodhe කළා ඒ තුෂ්ණාව නිරෝධේකල්ල ලැබුවා උතුම් අවබෝධය සම්මාදිත්‍යාර්ථයන්ගෙන් කෝෂණේ වෙලයි තිබෙන්නේ ඒක හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕන අපි අන්තවාදීව නිරතුරුවම අතහෙනවා සමහර අය ඉන්නවා භාවනා කරනවා කියලා යා දුවාදරුවන්ට පරිආකාරව යුතුයම් කරන්නේ නැහැ මම භාවනා කරනවා කියලා යගේ රැකී ව්‍යාපාර හරියට කරන්නේ නැහැ මම භාවනා කරනවා කියලා තමන්ගේ කුටිය තමන්ගේ නිවස තමන්ගේ වັດත පිටි එහා පිළිසිඳුව තබාගන්නේ හැම දෙයක්ම යා අනිත්ය කියලා කියනවා. මම මේ වාතහරලයි තියෙන්නේ මට මේ වැඩක්. සමහර අම්මලා ඇවිල්ලා අපිට කියනවා ස්වාමින් වහන්සේ මගේ දරුවා අකීකරුයි, දරුවා අතහැරලායි තියෙන්නේ කියලා. සමහර අයලා කියනවා ස්වාමින් මගේ මහත්කියා අකීකරුයි කියන දේ අහන්නේ මං එයාව දැන් අතහැරලායි තියෙන්නේ. එයා ගේ දෙත් ඇවිල්ලා යනවා මං මේක වඩා දෙයක් මිච්ඡා අතහැරීමක් බවටයි පත් වෙන්නේ. මොකද මේ කිසිම අතහැරීමක් තුල සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පයන් පෝෂණය වීමක්, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් පෝෂණය වීමක්. ඒ නිසා වෞලක් ගත්තත් කිසිම අම්මා තාත්තා කෙනෙකුට කියන්න බෑ මම්මගේ දරුවා අතහැරලා මගේ දරුවා අකීකරුයි මම්මගේ දරුවා අතහැරලා මගේ බිඳා අත් වී කරුයි මමගේ බිඳගෙන හොයන්නේ නැහැ. එහෙම කියන්න බෑ එහෙම කිව්වොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම සම්මා දිට්ඨියෙන් අපි දුගලභාවයට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අම්මා තාත්තාගේ යුතුකම් පක්ෂයේ දරුවන් උදෙසා ඒ යුතුකම් පක්ෂයේ ඊට ක්‍රීම්ු දෙසා අපි බැඳී ඉන්න ඕනේ. දරුවෙක් ලෝකෙට බිහි කළා ඒ දරුවා ආරක්ෂාකාරීබල උකු කරලා ඒ දරුවාට ශිල්ප ශාස්ත්‍ර කියලා ඒ දරුවාව අනාගතයේ රැකී රක්ෂා ව්‍යාපාරයන්ට මාර්ගය පෙතු කරලා ඒගොල්ලන්ට දායාද පවර්ලා විවාහයක් කරපු කෙන තමයි අම්මා තාත්තාට දරුවාව වචනං අතහරින්න ඉන්නේ. ඉන් මෙයා අම්මා තාත්තා බැඳුනා වූ වගකීම් samudayak ඉන්න. ඒ වගකීම් samudaye පණවන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. විරිගක් සාම් පුෘෂ්ඨයාට සාම් පුෘෂ්ඨයා බිරිඳට කියේක වගකීම් samudayak පේනවා. ඒ වගකීම් samudaye පණවන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. නमඔත් අපේ ඒ වගකීම් බැහර කරලා අත් හරිනවායි කියන කාරණය අන්තවාදීව ජීවිතයට එකත් කරගෙන අපි අපේගිහි ජීවිත්‍යත් අසාර්ථක කටැන්් පත් වුණොත් ඒ අත හැරීමම නං කවදාක්ක සම්මා අතහरीීමම පෞ්ට පත්වෙන්නේ නැැ ඒ අත හැරීම් ඒවිදට මච්චා අට හැරම් බවට පත්වන්නේයි අපි බුදුරජාණන්ම පාන්සේට අදාළම අත හැරින් සිද්ත නැහැ. බुදුරජාණන් වහන්සේ देशना කला धर्म मार्गයට आधलम අतहरिन सित्ध कले නෑ है ඒ धर्म मार्ගය नුවनिंग में नहीं करේ नෑ अनुवनिंग म अप में नहीं कले यह නිसापि आर्यषस्तांग का मार्ग निवर्य पूर्णु केले नेෑ च् मार्गයක් मही सम्मा मार्ग जि दविते देख तो करगाते ඒ නිसाम आपට सम्मा समाधिमा की तकताका सुने है पिंगतुनी य නිसाम पंचनीवर्न तुलीमाई अ අतहरी मट्य ඒ අපතැරීම කිම්තුණේ කවදාහත් සම්මා අපතැරීමක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් නිගන්දලාගේ අපතැරීමක් තියෙනවානේ. දැන් මේගොල්ලෝ ඇඳුම්වත් අඳින්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ සමහර දාට निराහාරව ඉන්නවා, සමහර දාට පතුරු කෙලිමින් ඉන්නවා, සමහර දාට තදාවුවෙ පිච්චි පිච්චි ඉන්නවා. කියලා ලෝතුරා ඒ අතහැරීම කවදාක්වත් ආරස් කාංගික මාර්ගයෙන් <td></td> කෙරෙහි සත්‍තාවෙන් පෝෂණය වූ අතහැරීමක්. ඒ නිසා බෞද්ධ ජනතාවගේ මේ මාර්ගයේ වැඩෙන ජනතාවගේ අතහැරීම ගියොත් මුලින්ම ඔබ අසත් පුරුෂාස්තයන් අසත් ධර්මයන් අනුමතින් මෙනෙහි කිරීම අතහරින්න. ඒ වා ජීවිතයේට එක දශමයක්වත් එකතු කරගන්න එපා. ඒ වගේම दुष්ියයට අදා ධर्මताාවන් जीවිතයට එක කරග्य पाා विච्චා සංකප්‍යයන්ට අදා ධर्මताාවයන් जीීවිතයට එක තු बරද्य पाා අता හरेදු ධर्मताාව මේියු ධर्මताාවයන් අත හැරෙද්द ඔබටනි वार सबकाय देख विचकिच्चाා ඒ सा विि්ා සීल පරාමාසයන් किෙන ධर्මताාවයන් ඔබට අතහरेෙद්द ඔබ निර ඔතුම් සෝවන් පලෙට අදාළ ධර්මකාරයන් ජීවිතයට එකතු කර ගන්නවා. හේරුවන් කෙරේ අචල සද්ධාම ජීවිතයට එකතු කර ගන්නවා. සීල ආර සීලවට පත්කල ජීවිතයට එකතු කර ගන්නවා. පංච උපාදාන ස්කන්ධයේ අනිත්‍ය භාවයේ දැකීම ඔබ ජීවිතයට එකතු කර ගන්නවා. ඉස්සරහට ගියලා ඔබ කාම රාග පටි කියන්න ඔබ අතහරිනවා. කුමක් කෙරේ කාම රාග පටි රූපේකරේ වේදනා සංඥා සංකාර විඥාණයන් කරේ අධිකර ගන්නා වූ කාම රාග පිටික යන ඔබ අයින් කර ගන්න. එමනම් පින්වතුනි, අපි අතහැරීම කියන කාරණය નિරතුරුවම. පල්යාන මිත්‍රාස්තෙන් සත් ධර්ම ශබණයෙන් නුවණින් කිරීමෙන් අපි පෝෂණය කර ගන්න අපේ අතහැරීම નિරතුරුව සම්මා ආරස්ඨාංගික මාර්ගයෙන් අපි පෝෂණය කර ඕනේ. අපේ අතහැරීම අපි નિරතුරුවම සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාසයන්ගෙන් විනාශ වෙන දන්න නරකයි ඒ වාතුලින් පෝෂණය වෙන දන්න නරකයි නිරය තුරවම අතල සත්‍භාවෙන් ආහාර සීලෙන් පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යභාවය තුලින්ම අතහැරීම පෝෂණය කර ගන්න ඕනේ අතහරිනවා කියන කාර්යයේ මාතද නිරය තුරවම අපි අතහැරිය යුත්තේ රූපයවත් වේදනාවවත් සංඥාවවත් සංස්කාරයන්වත් විඥාණයවත් නෙමේ මේ වාක්‍රේ තියෙන අපි අතහරින්න. ඒක හොඳින් තේරුම් ගන්න. මේ වාක්‍රේ අපි අතහරින්න. අපි ඒ වාක්‍රේ කියන උෂ්ණාව නැතුව ඇලිම් ගැටිම් නිසාම අපි රූපය අතහැරියා කියලා අතහැරියෝ. ඒනිසම් අපි ඇති කරගන්නේ රූපය කෙරෙහි සත්‍ය ආධික්කියමයි. අපි නිර්ඇතුරුවම ඇලිම් ගැටිම් කුලින් වේදනාව අතහැරියෝ අපි ආйти කරගන්නේ වේදනාව කෙරෙහි සක්කායි දිට්ඨියමයි අපිනිරයතුරවම හඳුනා ගැනීම කෙරෙහි ඇලීම් ගැටීම් හේතුවෙන් අපි නිරයතුරවම අතහැරියොත් එහි අපි අතහැරගන්නේ නිරයතුරවම් පින්වත්නි তৃෂ්ණාව නෙමේ තාවතාපේ তৃෂ්ණාව අපි ශක්තිමත් කරගන්නේ දිසාවතයි අපි ඒ නිසා නිහත බුදුරජාණන් වහන්සේ අතහැරීම සම්බන්ධව සුන්දර මාර්ගය අපිට දේශනා කළා ඒ උතුමාරය ස්ථංගික මාර්ගයේ පුරින්ම ජීවිතේ ශක්තිමත් කරගන්න ඒ ශක්තිමත් කරගණීදී සම්මා සමාධිය තුලින් ඒ පංච නීවරණ තුනෙහි වූ හිතෙන් ඔබට පින්ව තුනී රූපය විනිවිද දකින්න වේදනාව සංඥාව සංස්කාර විඥාණයන් විනිවිද දකින්න අවස්තාව උඩ සැලසේවි ඒ සැලස වෙලාවේ ඔබ අත අරින්නේ රූපය නෙමේ රූපයේ පබහතර පින්නේ වේදනාව නිමේ වේදනාව කෙරෙහි කුස්නාවයි ඒ නිසා කවදා හරි දවසක අපි උතුම් රහත් ඵලයට පත්වෙච්ච මොහොතේ ඒ රහතන් වහන්සේට අසත් පිනව කනනාසය දිව ශරීරය මනස ඒ ආධ්‍යාත්මික රූපයන් නිරේතුරව බාහිර රූපයන් සමග පස්සේ වෙනවා ඒ පස්සේ කියලා කිව්වේ දැක්කා ඇසුනා දැනුණා කියන කාරණේයි ඒ රහතන් වහන්සේ दाकीस आँजी मझी स्टस्टाश्याई शयैम क्षे ती नागी आपक को अरु इतो है는 चुर Towar ुप आस्थ आन्या रखनसानिंगा लिज्ञास की पारतख़ Cute- helemaal स�स्टा के घ्ली नो को है Pra hacerlo ही जघईयाट Candhi KrDC आप catalog empir whose स alan Hai seller घ्ली आरतेत वे मात्या से आखुफ्य हैनका राहतन वहां से तත් विषे වन कारण्या नम्य पस से राहतन वह सेला कवदावत दुष्नाාවंते करने न यह पसते तुला विद्याාවनी रोधे වෙलालाई िसाम ममाहा्य उनम्हा सेला තුुल लीम ग कि उपेक्षाාව नेच ने नम अी अथरी में नाम අලීම් ගැටිම් දෙපැත්ත දිසාවෙන් කොතැනකට හෝ ගිහිල්ලා අත්තරී මේ නාමයේ තව තව තව තව কৃষ্ণාව එකතු කරගන්න. ඒ සුන්දර මාර්ගයක් තියෙනවා. අපි සිංහල අලුත් අවුරුද්දක් සිංහල බෞද්ධයාගේ අලුත් අවුරුදු සම්මන්ත්‍රණ මොහොතේ සුන්දර ආරියෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ජීවමානෝ තියෙනවා. ඒ නිසා නිහතමානී භාවය අධිතරගෙන ඒ උතුම් ආරියෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරලා සම්මා සමාධිමත් පිටක් ඇති වෙනකම් අතහැරීම කියන කාරණේට කලබල වෙන්න එන්න එපා. ඔබ සම්මා සමාධිමත් එකක් ඇති නොකරගෙන ඔබ අතහැරීමට ගියොත් ඒ සෑම අතහැරීමක්ම මිච්ඡා අතහැරීමක්. එහෙම නැත්නම් தவත්ව සප්පාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබත පරමාසයන් ජීවිතයේ තුල ශක්තිමත් කරදෙන අතහැරීමක් කියලයි ධර්මානුකූලව මට නම් කියන්න